Я починаю підбиратися до товариш. Інструктор з медицини Андрій Худий Собі показує, як надати допомогу травмованому під час бою. Каже, треба Де це робити тільки після дозволу командира. Де ти поранений? Ліва рука. Першим ділом я шукаю його зброю. Через те, що Боже втратить свідомість, може в момент, коли він буде очнеться, з болю, страху, почне стріляти куди згодом. Лягаю так, щоб я був закритий, максимально закритий своїм товаришем від ворога. починає затягувати жут. Тут має ще бути, може бути біла тканина, на яку час, коли я наклад бандаж. Якщо ви не маєте ні фломастера, ні марка, ні ручки, палець, можете в кров і на лобі пишете. 14.00. Студентка Тетяна Гарен спробувала накласти джгут пораненому. Нас вчили на медицині приблизно накладати дьгут і так далі, але на такому перший раз. Напевно, найбільше оце, як повзати, як забирати зброю, бо це нам не казали, нам суто казали, як накладати дьгут. Тобто, в яких умовах це може проводитися, це досить цікаво». А на цій локації студенти грають у стрейкбол. Інструктор Богдан Цимбалюк каже, це роблять для того, щоб навчитися стріляти та вести бій. Він розповів про правила гри. «Діти поділилися на дві команди. І їхня суть захопити прапор. Обидві команди змагаються на те, за те, хто швидше донесе прапор до своєї бази. Прапор захопив учасник правої команди Андрій Ольховецький. «Тактика в нас була така, що я і мій товариш будемо по різних боках, я його буду прикривати, він повинен був забрати прапор, але так вийшло, що його задіяли. Тому другий товариш він був на горі, він не прикрив, я скоро забіг і забрав». Відповідальний за вишкіл Сергій Коновал розповів про інструкторів, які працюють зі студентами. Тренерець переважно не переважно, а Практично всі – це учасники бойових дій, учасники АТО ОС, і Відповідно, вони діляться не просто якимись теорією, а відповідно передають свої знання, практичні навики. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль.